Веселу водну естафету у Хмельницькому комунальному басейні для малюків проводять вперше, говорить тренерка плавання Тетяна Загурна. Перед стартом учасники змагань проходять інструктаж, далі розминка на суші і в басейні. Учасник естафети Олексій каже, прийшов задля перемоги. Хлопцю 4 роки. Басейн відвідує нещодавно. Вмію пірнати і плавати. Плавати я ще вмію під водою. В великому мені не так подобається, тому що там холодна вода, а в маленькому подобається тому, що там тепла вода. підтримати дочку Варвару у перших її змаганнях із плавання прийшов Роман Яковенко. П'ятирічна Варвара плаванню навчається місяць. Перший раз якби бере участь в змаганнях, вроді естафета, але якби хвилювання є все рівно якісь. Разом із дочкою Маргаритою прийшла на естафету Жана. Розповідає, що для її дівчинки такі змагання є важливими та пояснює чому. Вона дуже сильно любить воду і мріє в майбутньому виступати на олімпійських якихось таких іграх. Тому от вона без страху цим займається. Тренерка з плавання Тетяна Загурна розповідає, як готували початківців до естафети з плавання. Є дітки, які приходять зі страхом, і перше це подолання страху має бути потім вже вміння лежати на воді, вміння дихати в воду, і все це поетапно. І потім вже рухи руками, ногами, і потім ми це все разом об'єднуємо, і дітки починають плести. <праць> У нас буде десь 6 естафет, дітки будуть долати відрізок на 12 метрів, Глибина у нас невеличка – пів метра. Тобто з дітком буде дуже комфортно». Саме ця водна естафета розрахована для початківців, додає Тетяна Загурна. «Ми вирішили, для того, щоб більше зацікавити дітей, провести такий невеличкий захід, щоб їм було цікаво і в подальшому вони хотіли займатися плаванням, бо плавання – це є дуже корисний вид спорту для здоров'я». Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.